Одинадцята година. У місті лунає сигнал повітряної тривоги. Двори порожні, люди спустились у підвали. Ви завжди так на тривогу реагуєте відповідально. Ага. Так. А чому? Ну, дуже небезпечно. Реакція така. Часто насипають вам? Так. Декілька разів на один. Вібрація домов дуже сильно, существенна і проломлена витратила кришувати. Как реакция у всех, здесь в этом доме около 25 человек собирается, когда ну, какая-то небезопасная ситуация, то около 25 человек, в основном все пенсионеры, кто остался, вот такие люди и находятся в этом убежище. На місцевому ринку наслідки влучань касетними снарядами. Тут згорів магазин, пошкоджено частину торговельних точок. Зачепило й майстерню Віктора. Чоловік говорить, якби не охоронець, який вчасно викликав рятувальників, то згоріло б набагато більше. «Я вже все зробив, тут залишилося тільки написати, що ремонт обув, і А так обгоріло угол, криша вся була внутрі, потолок. Ну, не було, тут двері тревога, вот у нас частный, Ну, люди, на рынке, сюда, в Крім касетних снарядів з реактивних систем залпового вогню по били ракетами. Як приклад, 4 вересня один калібр поцілив в Очаківське хлібоприймальне підприємство. Всього сім складів, один бункер на 1000 тонн. В 2000 році був построєно, вот видно, що в нього залишилося. А на цьому місці був склад. і Якраз вот чітко в нього був приход ракети. Його знесло повністю, ми вже розчистили. А ще примальне підприємство або елеватор, ще як його називають, було єдине підприємство, яке з моменту його створення ще до воєнних часу, до Другої світової війни, не на день не зупиняло своєї роботи. Другий калібр розірвався тут, над одним із місцевих кладовищ. Наступного дня російська сторона у своєму зведенні повідомила, в результаті нанесення ракетних ударів знищено кілька одиниць реактивних артилерійських систем «Хаймерс». До початку повномасштабного вторгнення в Очакові проживало понад 15 тисяч людей. На сьогодні – близько 12 тисяч. На зимовий період спостерігається дещо збільшення населення. Ми бачимо це по отриманим продуктовим наборам по кількості людей на вулиці. Очаків обстрілюють з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси, відстань до якої від крайньої точки міста до 5 кілометрів. Тому часто тут вмикають сигнал повітряної тривоги вже після перших вибухів. «Коли йдуть вибухи, люди, звичайно, ховаються. У нас є тимчасове укриття, є пункти незламності, які розташовані виключно в подвальних приміщеннях. Ми принципово не розташовуємо палаток на наметів на території міста, бо це є дуже небезпечно». «Кімбургська каса у них працює РСЗО, БМ-21. Ствольна артилерія, ну і міномети, і гранатомети вони відпрацьовують. То, що один із форпостів, який їх сильно розражає та остров першомайський, первомайський, за словами заступника Очаківського міського голови Олексія Васькова, після перемоги України у місті, зокрема на прибережній зоні, розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів триватиме не один рік. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.